Українською говориш? <плес> Українською говориш? позначить. знаєш і знаю! <плес> знай наших, це врятує <плес> тебе. <тобі. плес> Календар галерея «Знай наших». Дізнайся, з ким з великих українців ти народився в один день.